שלום צופים יקרים, אני איתמר ובסרטון נלמד כיצד מוסיפים פעולה של עיכוב הליכים. אז בואו נעבור לכרטיס עתיק. בכרטיס עתיק נעבור לפעולות ונלחץ על אוסף פעולה. ובשדה תיאור פעולה נתחיל להקליד את המילה עיכוב הליכים. לא חייבים לסיים אותה, נלחץ על מקש טאב ונבחר אותה מהרשימה. נשים לב כמובן שהיא בתקשורת ונלחץ על אשר. בחלון נלחץ על שמור שמור. ונעבור לחלון של בקשה לעיכוב הליכים. לשים לב שברגע שאנחנו בוחרים בשני הרמות ביצוע שמופיעות ברשימה כל ההליכים או כל ההליכים וההגבלות נגד, סוג ההליך ומספר ההליך לא זמין. מה שאנחנו צריכים להקליט במערכת זה תחילת העיכוב וסיום העיכוב. במידה ואנחנו בוחרים את שתי האפשרויות האחרונות, כל ההליכים או הגבלה, או בודד, אנחנו נצטרך לבחור במספר הליך, על ידי לחיצה על שלוש הנקודות שאתם רואים פה בצד, אוקיי? ולבחור את ההליך מהרשימה מה שנפתחת לנו, נזכור שהרשימה הזו מוצגת בהתאם לתיק תקשורת שמקושר לתיק הפנימי, נלחץ פה על בטל, ונצטרך כמו שראינו באפשרויות הקדמות להקליד תהליך תחילת עיכוב וסיום עיכוב. בואו בדוק מה שלנו נפחר את הiffsרות הראשונה ונקליד למשל מה ראשון ל ראשון, ישלים ושלוש עד ל ישלים ושלוש ל ראשון, נלך חצי לקפטור השיר, בחזרה עתיק, נבדוק שהפולה אקחן ירשמה, כל מה שנותר לנו חברים זה לשדר את הפולה בתיק שרי. תודה על האקשנה, ונתראה בסירטון הבא.